У Нас будуть отакі первоцвіти. Кожен бере ножиці добре і вирізає за такі квіточки. Анна Корнієнко з Донеччини, яка з квітня минулого року живе в Хмельницькому, робить з дітьми весняну листівку в центрі психологічної підтримки разом з тобою. Арт-терапію вона називає гарним способом реабілітації. Зараз багато навчання дистанційного їм не вистачає спілкування між собою такого живого офлайн і. Просто І, і як і також психологічно відволіктись від реалії сьогодення, щось руками зробити, змайструвати, познайомитись, знайти нових друзів, тому що багато діток-переселенців. Двох доньок Марію і Таїсію прибула на заняття з арт-терапії Аліна Кустенко, яка переїхала до Хмельницького Спасибо. з Донеччини. Зараз дітям бракує спілкування з своїми однолітками, займаються вони в мене онлайн в школі, тому нам якби, це спілкування дуже добре, що нас запрошують. Yeah. <laughs> Психологічну підтримку дітям і дорослим, які постраждали від війни, у Хмельницькому центрі «Разом з тобою» надають безоплатно. Відкрила його сьогодні громадська організація «Захист об'єднання волонтерів» спільно з фондом «Разом фо Юкрейн». У нас уже протягом року надаються послуги психологів, юристів, кар'єрних консультантів у нашому інформаційно-консультативному центрі. І ми зрозуміли, що цей попит на ці послуги, він не зменшується, тільки зростає, оскільки наші категорії постраждалі від війни, в тому числі переміщені особи, і члени сімей військових, члени військово, сімей військовополонених. Вони адаптуються, військовополонені повертаються, і в них ще більше з'являється потреба працювати з психологами. Центр психологічної підтримки разом з тобою в Хмельницькому, третій в Україні. Такі ж діють в Івано-Франківську та у Львові, розповіла керівниця проєкту Лія Котяш. Цей кращий здобуток це змінне життя людей тих, які прийшли до нас, отримали допомогу психологів, які змогли сповк зі своїми проблемами, своїми депресивними станами, стресами, у кожного свої симптоми, змогли це подолати і налагоджувати своє життя. Військовим і їхнім сім'ям у новоствореному центрі допомагатиме практикуюча психологиня Леся Стебло, у тому числі тим, чиї близькі перебувають у російському полоні. Ці базові знання психологічної підтримки, відновлення, Скажімо так, подальшого подальшої комунікації вони важливі і для сімей, які вже дочекалися, і тих, хто з полону, і тих, хто зараз наразі знаходиться в полоні, тому що дуже багато є випадків, коли більше 9-10 місяців люди знаходяться в полоні і самі сім'ї вони теж виснажені. Графік роботи центру Разом з тобою викладатимуть на офіційній сторінці захисту об'єднання волонтерів. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне Новини, Хмельницький.